وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ پھوڑنا ٹھہرا وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ پھوڑنا ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستہ کیوں ہو